Com afegeixo continguts a la meva aula virtual? Per afegir continguts a la teva aula virtual, cal que t'adrequis a la icona Accions. Al desplegable, selecciona l'opció Activa edició. A continuació, dirigeix-te a la secció on vols afegir continguts i fes clic sobre la icona Afegeix una activitat o un recurs. Al selector d'activitats, trobem un primer bloc amb totes les activitats que ens permet fer servir el campus virtual i un segon, on trobem els recursos en quant als recursos que ens permeten compartir continguts, els més utilitzats són els fitxers, les carpetes, les URL i la possibilitat d'incrustar vídeos i altres materials audiovisuals.